Прийшов лист від податківців. Як на нього реагувати? Чи відповідати, чи не відповідати? Які документи їм надавати, чи можливо взагалі ніяких документів не надавати? Про все це обговорюємо у цьому ролику. Ділюся своїм практичним досвідом, як я готую листи-відповіді до податкової, тому додивляйтесь до кінця, буде корисно. Привіт. Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за Тими послугами є на цьому відео. Податківці мають право надсилати свої листи запити по суті будь-кому ФОПам, юридичним особам і навіть звичайним громадянам. Це право їм надала стаття 73 Податкового кодексу України, в якій зазначено, що податківці мають право надсилати запити з метою підтвердження інформації, яка їх цікавить, і обов'язково, щоб вони внаслідок надсилання такого запиту виконували свої функції як податкова. Ну а їх основна функція це стягнення податків. І в цій статті якраз вже є перша підказка, в якому випадку можна і. Ігнорувати листи податківців, точніше, як не повністю ігнорувати, що навіть нічого не відповідати, а відповісти, що власне той запит, який вони вам надіслали, він не має таких питань, які могли б збільшити кількість податків, які ви заплатили. І в зв'язку з цим ви відповідно їм відповідаєте, що ваш запит не потребує відповіді, оскільки, в зв'язку з цією відповіддю, і так я більше податків не заплачу, тому ви не виконуєте цим запитом свою функцію, яку маєте виконувати. Насправді найчастіше податківці відправляють свої запити після того, коли ви подали податкову декларацію або подали податкову декларацію ваші контрагенти. Саме якраз на підставі поданих декларацій у податківців виникає підозра про те, що ви ухиляєтесь від сплати податків або зробили якесь податкове правопорушення. Найяскравішою помилкою в контексті ФОПів є намагання приховати свій дохід тоді, коли ФОП працює з іншими ФОПами або з юридичними особами. Зазвичай це найбільш актуальна помилка у ФОПів-оптовиків. Ви як ФОП продаєте іншим ФОПам і юридичним особам товар, вони вам за цей товар платять, ну, це також може бути і послуга, і відповідно Інші ФОПи і юридичні особи, які оплачують вам як ФОПу, завжди подають звіт 4ДФ за таку оплату. Відповідно, податковий вже завідомо знає ваш оборот і розуміє, скільки ви заробили з перехресних звітів ваших контрагентів. Коли ви в кінці року будете намагатися занизити свою суму, тобто обхитрити систему, вам це не вдасться нормально зробити по тій причині, що якщо ви так зробите, податківці і так будуть знати, який у вас реальний оборот, і відповідно будуть намагатися надіслати вам запит, вам від нього треба буде відбиватися. Ну, а як найгірший наслідок, будуть намагатися вас позбавити спрощеної системи оподаткування, якщо ви перевищили ліміти обороту. До речі, досить часто на практиці бачив таку ситуацію, коли ФОП-контрагент, а саме його бухгалтер, подавав помилковий звіт. Наприклад, вам контрагент оплатив 100 тисяч, а бухгалтер контрагента помилився, і в звіті 4ДФ Зазначив, що вам оплатили насправді мільйон. Помилився нулем, вроді нічого страшного. Але для вас це може в тому числі означати перевищення ліміту обороту і знов на круги своя, ви подали нібито неправильну декларацію, нібито приховали свій ліміт оборотів, і відповідно це тягне за собою ті наслідки, що до вас надсилають запити, мучать вас, і поки ви зі всім цим розберетеся, вам займе немало часу. До речі, досить багато цікавих життєвих ситуацій про перевірки податківців, про запити податківців. Я також описую в своєму телеграм-каналі, тому, якщо ще не підпис обов'язково переходьте і підписуйтесь. Зазвичай, коли податківці прислали вам лист, вони не мають точної інформації, чи ви щось дійсно порушили, чи не порушили. В них є підозра. А от вам треба відповісти на лист податківців таким чином, щоб, по-перше, не видати зайву інформацію, якою вони можуть підтвердити свою підозру, а більше того, взагалі надати тільки ту інформацію, яка спростовує максимально всі підозри, які були в податківців. Тому лист-відповідь треба складати з розумом. Далі в відео я звичайно ще зроблю детальний перелік ще тих підстав, коли бачу на практиці, що податківці надсилають листи платникам податків. А поки що рухаємося до формальних речей і обговоримо, як взагалі має виглядати запит податківців для того, щоб він був законно сформований. Адже якщо він сформований незаконно, то це теж одна з підстав ігнорувати такий запит. Отже, якщо податкова вам надіслала запит, в цьому запиті мають бути всі обов'язкові реквізити. Перелік цих реквізитів ви зараз бачите на екрані. Зокрема, завжди має бути підпис керівника податкової і печатка податкової, має бути перелік інформації, яку вони вас запитують, має бути підстава, на якій до вас звернулися податківці і завжди обов'язково має бути перелік тих документів, які вони від вас вимагають. До речі, на цьому останньому пункті перелік документів, які вони вимагають. Податківці на практиці досить часто помиляються і не завжди надають перелік документів, які вимагають. Точніше як? Вони спеціально не пишуть цей перелік документів, які вони вимагають, щоб це не був нібито офіційний запит, а просто простим листом намагаються у вас витребувати якусь інформацію. Так от, на такі прості листи ви можете сміло їм відповідати формальною відпискою і Ты прави. Відповідно, у вас алгоритм дій наступний. Якщо всіх реквізитів немає, можна сміло не відповідати, або відповідати дуже формально. Якщо є всі реквізити, то, звичайно, що це офіційний запит. Протягом 15 днів вам потрібно відповісти. Що взагалі може бути, якщо ви не відповіли на запит податківців? Конкретного штрафу 1000 гривень, 10 тисяч гривень, 50 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень такого немає. Тобто, за невідповідь податківцям не встановлено адміністративного штрафу. Але є більш суттєвий наслідок біль призначення податкової перевірки. Звичайно, ви справедливо можете помітити, що на момент зйомки того відео взагалі діє мораторій і перевірки проводитися не можуть. Але хочу відмітити дві важливі речі. По-перше, незважаючи на те, що діє мораторій, зараз на практиці деколи спостерігаю таку ситуацію, коли все одно до моїх клієнтів намагаються нагло приперти податківці і все одно їх перевіряти. В такому випадку ви сміло можете податківців не допускати, причому не чекати, поки ви будете оскаржувати цю перевірку в суді, а зразу не допускати Податківців до перевірки, це повністю ваше право. До речі, про випадки перевірок податківцями різного роду підприємців. Я теж завжди пишу в себе в телеграм-каналі. Тому переходьте, підписуйтесь, буде цікаво. По-друге, вже на сьогоднішній момент є проект закону, який хоче повернути позапланові документальні перевірки. Тобто, в принципі, податківці всім тим, кому надсилали запит, мають всіх, як то кажуть, на олівці записано, і звичайно, що до них в першу чергу можуть прийти з перевіркою, як тільки перевірки повернуть. Знову ж таки, питання перевірок воно досить динамічне. Сьогодні їх немає, завтра вони є, післязавтра знов немає. Тому, звичайно, що треба себе застрахувати і постаратися по можливості, якщо запит від податківців правомірний, то написати правильну відповідь на цей запит. Ну і знову ж таки, як я обіцяв, перелічу вам перелік тих випадків, які я досить часто бачу на практиці, коли податківці присилають свої запити з метою отримання певної інформації. По перше, досить часто бачу на практиці запити для інвесторів, а також для будь-яких громадян, фізичних осіб, які подають податкові декларації про майновий стан та доходи. Декларації можуть бути подані про спадщину, про продані активи, про отримані якісь інвестиції, відповідно задекларований інвестиційний прибуток, коли просто подається податкова декларація про майновий стан і доходи. Особливо часто податківці надсилають запит, коли ви в цій декларації відзначаєте якісь витрати. Для них дуже цікаво перевірити, які у вас є документальні підтвердження цих витрат, тому тут запиту майже не уникнути. Також досить часто на практиці бачу податкові запити до тих підприємців, які займаються комісією, агентськими послугами, а також послугами транспортного експедирування. Справа в тому, що такі підприємці вони мають великий оборот, але по договорах комісії, агентського договору і також транспортному експедиванні вони мають лише невеликий відсоток доходу, який включають власне всі прибуток, з якого платять податок. І відповідно податківців завжди цікавить, чи не занижуєте ви часом суму сплачених податків, тому теж запит таким підприємцям надсилають часто. Також мушу з вами поділитися своєю особистою ситуацією, коли мені приходив запит від податківців, я продав одного разу авто по довіреності, і та особа, яка в мене купила авто по довіреності, від мого імені здала автомобіль в автокомісію. Ця автокомісія, точніше бухгалтер автокомісії, подали звіт 4DF про те, що мені, по моєму податковому номері, нарахований дохід від продажі автомобіля. Але в чому вийшов нюанс? тому, що автокомісія випадково подала два рази звіт 4ДФ в одному кварталі і в іншому кварталі, де відмітила, що мені було нараховано дохід. Відповідно, мені податково надіслала лист запит з проханням пояснити, що ж це я продав дві машини і не доплачую податок за другу машину, оскільки за першу можна не платити податок, а за другу також на наступну в календарному році треба платити. Я, відповідно, звичайно, що податківцям пояснив, що я мав тільки одну машину, Надіслав їм документи з МРЕО про те, що в мене була тільки одна машина, і більше я фізично не міг продати, і звичайно, що зміг себе оправдати. Але тим не менше, ситуація неприємна і запит був. Також відмічу, що податкова не має права просити випуску з банківського рахунку, довідку про рух коштів по рахунку чи будь-яку інформацію, яка стосується безпосередньо грошей і виписки з вашого банківського рахунку. Це їм заборонено напряму законом. Таку інформацію можна отримати тільки в двох випадках: по-перше, коли в них є рішення суду, а по друге, коли вони вводять документальну перевірку. Окей, розумію, що інформації насправді досить багато. Давайте обговоримо, чи треба відповідати податківцям на їхні листи, чи не треба. Я насправді прихильник тої ситуації, що відповідати треба завжди. Але в своїх відповідях треба старатися не надати зайву інформацію, або взагалі пояснити, що запит складений неправомірно, і відповідно тому інформацію ви ніяку не надасте. Ключова ваша задача не проговорити зайвого і не дати їм додаткової зачепки, щоб самим собі не наробити проблеми. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте зразу на екрані на моє інше відео, в якому я розповів, що не можна говорити в жодному випадку при проведенні перевірки. Впевнений, це відео для вас буде корисним, переходьте, переглядайте.